Sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlró részfőket is. Én Bartatusek Nébolya vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, Bartatusek János vagyok, mi vagyunk a PPH 10-es párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom, hát a legutolsó az... Ács volt, abban foglalkoztam. Mára viszont a feleségemmel együtt a PPH tanulói szervezés a fő tevékenységünk. Gyulán élünk, családi helyzetem. Van egy feleségem és egy lányom. Azért kezdtem a Nyílt Akadémiát tanulni, mert kerestem egy olyan helyet, ahol kibontakozhatok és kipróbáltam magamat a képességemet. Bár az elején fogalmam nem volt, hogy végülis milyen távlatokat nyit ez az egész, de hát cseppet se bántam meg, hogy idejöttünk, és aztán csatlakozott a is, mert itt tanultunk meg igazán élni, és magunkkal bánni, és másokkal is, hogy hogy kell bánni, és hogy is kéne a világhoz állni ahhoz, hogy lehessen egy jobb életünk, hogy lehessen egy boldogabb földbolygó. A PPH előtti foglalkozásom, civil foglalkozásom én kereskedem itt végeztem, és mint a párom már elmondta, hogy a PPH tanulói csapatszerdése a fő tevékenységünk. Én azért kezdtem el annyirtek a tanulni, mert, mint ahogy párom mondta, én négy hónappal később csatlakoztam, és ezáltal volt lehetőségem belehallgatni nem csak az első díjmentes részeket, hanem a második részben is. És nekem először is a mester fogott meg, Szeretcsik Miklós, hogy ő olyan tudást és olyan tanítást ad át, amit be tudok építeni a hétköznapi életembe és nekem ez nagyon fontos volt, hisz teli voltunk problémákkal, és nagyon sokféle voltunk képzéseken, tanfolyamokon, és igazából nem volt olyan megoldás és módszer, ami által meg tudtuk volna oldani a problémáinkat, és ez volt az első indítatás, amiért én itt elkezdtem tanulni a Hilt Akadémiánál. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista szervetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Financial Holding, röviden a PPH, Honol 3 ZRT, a Nyílt Akadémia, a Tanodak 2000 Kft. alapítója és vezetője. Az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember.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 1991-től szervez embereket, és azóta van a saját szervezésű csapata. 96-tól kezdett a spiritáltás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének vezető, a vezetője. A vezetésével négy területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység.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 Amely által az emberek képessé válnak az aranykorba bejutni, az a szeretetben, békében és boldogságban élni. Ennek a küldetésnek ő mindent alárendelt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az életek közben romokban hevel. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon.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 nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? érdekes egy világban élünk, nem? hát és mit lehetne tenni ezzel a világgal? jobbá tenni, így van jó, és kik tehetik jobbá ezt a világot, a jó emberek így van, a jó emberek a rossz emberek azok jobbá teszik ezt a világot? kíváncsiuk van ugye kik a rossz emberek akiket úgy nevezünk hogy elnyomók ugye a szociopaták akkor pszichopaták úgyhogy ugye a szociopata az a akinek gyerekkorban alakul ki, hogy ő elnyom másokat a pszichopata az pedig genetikailag örökli ezt a tulajdonságát nem tudom, tudjátok-e, hogy mi miatt van ilyen genetikai elnyomó képesség hát lehet, hogy meredek lesz amiről fogok beszélni de én úgy gondolom hogy az embernek azért tudnia kellene azt hogy honnan is vagyunk tehát én nem tudom hogy azok az emberek akik úgy gondolják hogy hogy bőven elég annyi tudás az emberiség létrejöttéről, történelméről amit a, az iskolákban tanítottak ami édes kevés mert ugye az iskolában tanították az elmúlt pár ezer évet max. eljutottunk ugye az ősközösségig és próbáltak vele olyasmi félreinformálást csinálni hogy az ember az azt gondolja, hogy, hogy az evolúció része hát nyugodtan meghagyom mindenkinek a választási lehetőséget természetesen hogy ő azt gondolja hogy az evolúció terméke vagy azt gondolja hogy ő egy teremtett lény tehát a, az evolúció terméke az azt jelenti hogy hát akkor az egysejtűből lettél hát ha azt gondolod hogy az egysejtűből lettél még meghagylak ebben, ebben a tudatban az egysejtűt úgy hívták hogy papucsálatka hát ha te papucsállatkából származol én ezt nyugodtan meghagyom a te tudatodban semmi gondom nincs ezzel de gondoljuk végig, hogy hogy mondj egy olyan dolgot a világban tehát itt a saját világodban mondj egy olyan dolgot amiben ha nem teszel bele fizikai energiát akkor az szebbé válik, jobbá válik fejlődik stb. stb. tehát egy ilyen dolgot mondjál itt a Földön gyakorlatilag nincs, nincs ami azt jelenti hogy Hát most a Földön nincs olyan dolog, ami beletett, értelmes lény által beletett, fizikai energia révén jobbá válna, akkor hogy fejlődött az emberiség? Hogy fejlődött maga az ember? Hát gondold végig! Tehát a Földön nincs olyan, hogy gyakorlatilag hagyjuk, és akkor szebb, jobb lesz, akkor az ember hogy lehetett szebb és jobb? Hm? Tehát el kellene ilyen dolgokon gondolkodni tehát erre ezt tudnám mondani hogy ébresztő ébresztő tehát nem elég az hogy hülyeséget tanítanak, mondanak hanem gondolkodni kellene logikusan a logikus gondolkodás pedig azt mondja hogyha megnézzük ha nem lennének házi állatok ha az ember nem háziasította volna érted? tehát azért lettek egyáltalán házi állatok mert az értelmes lény maga az ember az háziasította az állatokat a vad állatokat érted? tehát ugye lehet azt mondani hogy mit tudom én honnan származik, mit tudom én a tehén honnan származik a tyúk, honnan származik a kutya, a macska stb. stb lehet de az ember közreműködésével lett olyan amilyen, érted? tehát ami azt jelenti hogyha megnézed mondjuk a az állatokat, amelyek vadon élnek, és ahol nem avatkozott bele az ember a fejlődésébe, az állat fejlődésébe, az ugyanolyan, mint régen. Semmi különbség nincs. Ahol viszont az ember, mint értelmes lény beavatkozott az állat fejlődésébe, akkor lett belőle egy házi állat. Például ott van a, a vad és a házi disznó közötti különbség. Igaz? Érted? Ha megnézed a különbséget, a házi disznóhoz hasonló vad állat, vad disznó létezik. Nem. Nem létezik. Hát hol van csupasz disznó vadon? Hát a házi disznó az majdnem csupasz, körülbelül annyi szőrzete van mint az embernek érted? a vaddisznó az meg tele van bundával érted? hát hol láttál olyat hogy vaddisznó? hát ha gondold végig a nagy hidegben a vaddisznó megfagyna ha csupasz lenne érted? hát azért nem fagy meg a házi disznó, mert az ember gondoskodik róla hogy legyen neki helye ahol összebújnak a nagy hidegben és bemelegítik a saját testükkel ugye az olyukat oké? tehát mondom érdemes végig gondolni hogy az állatoknál a változást az hozta létre amikor az ember beavatkozott és nem tudom tudjátok-e hogy miért csupasz a házisértés? Miért nem szörös? Furcsa lesz, amit mondok, mert emberi géneket raktak be. A múlt században. A disznóba. Hoppá. A vad disznóba. Oké? Okay. Tehát ami azt jelenti, tehát emberi nem az értelmet adták a házi hanem a test működését, érted? a szőrtelenséget szóval lényeg az hogy hogy gondold végig hogy honnan is lehetünk tehát melyik ha az ember logikusan gondolkodik melyik a jobb? neked, mint egyénnek melyik a jobb? ha te a papucsállatkától származol tehát mondhatjuk azt, hogy állatból lettél, lehet, hogy az is vagy. Most is. Vagy olyan értelmes lénynek tartod magad, amelyet még értelmesebb lények teremtettek. Melyik a jobb? hát én nekem tök mindegy, hidd az hogy te az állattól származol akkor most is állat vagy én nem hittem ez sose, nekem az fura volt amit biológiából tanítottak ebben a kapcsolatban evolúció meg ilyen baromságok ugye ez a darwinizmus szóval a lényeg az hogy hogy itt vagyunk mi emberek és ez a hetedik emberiség tehát a hetedik emberiség hat emberiség már ezen a bolygón volt és eltűnt ami azt jelenti hogy mind véget ért, mindegyik emberiség véget ért és újraindult tehát ez olyan mint mikor megáll az órád, érted? És akkor mondjuk elemet kell cserélni benne, vagy föl kell húzni, és akkor újraindul az óra. Tehát minden emberiség az gyakorlatilag újra lett indítva. És eltérésekkel lett újraindítva. Tehát például voltak itt olyan emberiségek, hogy sokkal magasabb méretűek voltak. Hát mit gondolsz? Miért csináltak régen az akkora házakat? Hogy mit tudom én, 6 méteres bejárat, érted, bejárati ajtó, 6 méter magas. Hát minek egy, mit tudom én, ugye azt tanultuk, hogy régen alacsonyabbak voltak az emberek, az ókorban. Hát akkor tegyük föl, mondjuk, most az átlag magasság az valami 160-valahány centi. Akkor, ha alacsonyabbak voltak régen, akkor mondjuk 140 cm volt az átlagmagasság. Azoknak minek kellett 6 méteres bejárat? Biztosan. És akkor megmagyarázták azzal, hogyha ilyen épületben nem mennek, akkor elájuljanak. Érted? Hogy elámuljanak. Oké? Okay. Jó, tehát nem ezért. Mert voltak olyan lények, amikor sokkal magasabbak voltak és ugye lényeges különbség volt az előző emberiség és a mostani emberiség között ugyanis az előző emberiségnek nem voltak érzelmei nem voltak érzelmei a mostani emberiségnek megvannak érzelmei, de képzeld el most is élnek olyan emberek akiknek nincsenek érzelmeik ők a pszichopaták oké? az uralkodó osztály a világban a királyok és a királyi családoknak nincs érzelmük oké? tehát ebben a megfogalmazásban mind pszichopata oké? Okay? és nem csak az uralkodó osztálynak nincsenek érzelmei hanem nagyon sok olyan átlag ember van akinek nincs érzelme, ez a nagyon sok ez relatív mert a lakossághoz képest egy kis szám de találkozhatsz ilyen. Mit jelent az hogy nincs érzelme? érzelem? nincs benne részvét, nincs benne sajnálat nincs benne együttérzés, érted? nincsenek ilyenek mások iránt, nincs ilyen, tehát nincs mások iránt nem érez résztvételt, nem érez sajnálatot nincs olyan, hogy megbánás, nincs olyan, hogy megbán dolgokat, érted? nincs ilyen tehát nincsenek benne érzelmek, érzelmek ugye az a baj, hogy akiben nincsenek érzelmek azok a pozitív érzelmeiket is visszafogottan tudják kimutatni megnézed az uralkodó házakat meg hát az ő pozitív érzelmeiket, hogy nyilvánítják ki ez a pozitív érzelem hogy mosolyog, látni rajta, hogy erőltetett a mosoly és közben integet. érted? szóval ezt most miért mondom? mert hogy lett olyan, hogy van akinek van érzelme, van akinek nincs tehát az előző emberiségnél olyanok voltak az emberek, hogy nem volt érzelmük tehát az ember akinek van érzelme az nagyon érdekes, mert az úgy működik, mint egy állat tehát az állatnak is vannak érzései, érzelmei az azt jelenti, hogy mit jelent ez az érzelem? ez azt jelenti, hogy az elméje, az kettős működésű az embereknek Hát ez az öme. Tehát a, a nem pszichopatáknak kettős működésű az elméjük. Úgy működnek, hogyha rossz állapotban vannak, rossz hangulatban vannak, akkor működnek az állati ösztönök. Mit érdemes tudni az állati ösztönökről? Egy kis tanítás, jó? Módszereket úgy sem adok, csak tanítást. Tehát azt érdemes tudni a az állati ösztönökről, hogy fogja, valami történik az állattal, az elméje elraktározza azt a történést, és hasonló helyzetben azt az utasítást adja ki az állatnak, hogy úgy kell cselekedni, mint mikor az előző hasonló helyzet volt. Na, az ember is ugyanezt csinálja, ha a rossz állapotban van. Oké? Tehát nagyon érdekes, mert az ember mikor rossz állapotban van, akkor nagyon hasonlatos működést mutat, mint egy állat. Na most, ez azt jelenti, hogy hát hogy a manóba lett kétféle ember? Hát ugye logikusan azt mondanád, hogy akik maradtak az előző emberiségből de nem stimmelne a dolog mert az előző emberiség élettartama jóval hosszabb volt maga az ember élettartama jóval hosszabb volt akkor az azt jelenti, hogy a pszichopatáknak hosszabb ideig kellene élniük. oké? tehát ez sem a helyes válasz de mi lehet a helyes válasz? az a helyes válasz, hogy az előző emberiség törlésénél létrehoztak egy új emberiséget és kétféle embert hoztak létre kétféle embert az egyiket bőszen szaporították a másikat meg kiszemelték a vezetésre tehát kiszemelték a vezetésre, hát akik létrehozták? az embereket hogy majd ők legyenek a többieknek a vezetőik miért? őket szemelték ki mert ha az ember vezet embereket vezet akkor nem használhatja az érzelmeit érted? hanem csak a racionalitását mert ha az érzelmeket egy ember használja akkor különbségeket fog tenni emberek között tisztán szimpátia miatt és egy vezető az nem tehet különbségeket pusztán a szimpátia miatt, tehet különbségeket, de nem a szimpátia miatt oké? Okay? És egy olyan ember akiben vannak érzelmek, hogy az emberek többsége, túlnyomó többsége ilyen a bolygón, hát azok bizony különbségeket tesznek majd a szimpátia miatt és ugye például egy uralkodó az nem tehet különbségeket a szimpátia miatt világos ez? ezáltal ugye kétféle emberiség lehet elindítva, egy nagyszámú olyan emberiség amelyiknek kettős működése van, ha jó állapotú akkor racionális és tudatos ha rossz állapotú akkor pedig hát működnek az érzelmek és nem tud tudatos lenni nem tud racionális lenni na most ugye de ha megnézzük van egy nagy különbség a két ember között a rossz állapotban lévő pszichopata akkor is racionális érted? mert nincsenek érzelmei, nincsenek érzései tehát létrehozták ugye a kétféle embert magától hogy jött volna létre a kétféle ember? Hm? azt mondtad volna hogy mutálódik? mitől? összepárosult az egyik az állattal a másik meg nem? és akkor lett egy állati vonal az ember és az állat párosodása vége, ugye ezt nem gondolod komolyan tehát most csak ez azért mondom mert ezeket a kérdéseket valahogy mintha az emberek nem tették volna föl maguknak hogy hogy a manóban van akkor kétféle ember hogy úgy van akinek vannak érzelmei és hogy van az akinek nincsenek érzelmei, tehát a civil életben találkozhatsz olyan emberekkel akiknek nincsenek érzelmei tehát nincs bennük megbánás, nincs bennük részvét nincs bennük együttérzés, nincsenek ilyen érzések érted? szóval gondold végig hogy létre lett hozva az ember, minden emberiség úgy lett indítva hogy lett egy reset, törlés, oké, okay? törölj, törölj, tudod? és utána létrehoztak egy újat de minden esetben úgy hozták létre, hogy a nulláról oké, okay? tehát nulláról, hogy éljék végig azt amit végig kell élni az előző emberiségnek idézőjelben szerencsésebb volt a helyzete, mert ilyen 6-800 évig képesek voltak élni, hát ha csak valaki agyon nem ütötte tudod de ha nem ütötte senki agyon akkor hossza, hosszasan tudott élni tehát gyakorlatilag gondold végig az ilyen tízszer annyi élettartam mint ami most van és ha azt megelőző emberiséget nézünk, még hosszabb élettartamú volt, azt megelőző emberiség még hosszabb élettartamú volt. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy ahogy az emberiségeket létrehozták, egyre rövidebb élettartammal hozták létre. De mi lehet ennek az oka? Mi lehet az oka, hogy kurtították az élettartamot? Meg eleve miért kellett létrehozni az emberiséget? Na mindegy, ezt a kérdést most egyelőre napoljuk, de hogy miért kurtították az élettartamot? Mert gondold végig, ha egy ember meghűl, nem mindegy, hogy húsz évig meghűült állapotban van, vagy 200 évig, vagy 2000 évig kérdzed el egy meghűlt értelmes lény hát addig ameddig él képes arra hogy meghűült állapotban legyen és ha hosszú az élete akkor gondold végig a hosszú élettartam alatt mennyi ideig tud ártani és mennyi ártást tud létrehozni tehát mennyi bajt tud okozni a többiek számára és emiatt, hogy ugye erre rájöttek természetesen ezért rövidítették az emberiség élettartamát, az emberek élettartamát azért hogy a rossz emberek Sokáig ne tudjanak rosszalkodni. Hát jó, de ezáltal ugye a jó emberek sem tudnak sokáig jó, tettet, jó tetteket elkövetni, mert nekik is rövidül az életük. Ha csak nincs olyan technológia a kezükben a jó embereknek, ami által meg lehet hosszabbítani egy ember életét oké? Okay. szóval a lényeg az hogy hogy ebből látni hogy a egy kicsit gondolkodsz hogy a Darwin, darwini evolúció az max abban testesülhet meg hogy az élőlények alkalmazkodnak a környezetükhöz és ezáltal némi nemű változást mutatnak de például mit tudom én mondjuk egy madárból nem lesz gyík egy gyíkből sem lesz madár érted? most csak példaként mondtam mit tudom én egy valakinek van egy csivavája az a fajta Soha nem lesz akkora méretű, mint mondjuk egy Bernát hegyi. Nevelgethetnéd te azt a fajt évezredeken keresztül, vagy évmilliókon keresztül a csivavádat, akkor is olyan kis törpekutya maradna. Érted? De ez fordítva is igaz a Bernát hegyi esetében. Az meg nem töpörödne össze évmilliók során szóval de próbálták az embereknek elhitetni hogy hát mégis itt minden az evolúció függménye csak akkor azt kérdezem hogy ha valaki egy kicsit tanulmányozta az evolúciót akkor hogy lehet olyan hogy volt egy mondjuk egy élőlény mondjuk egy állat utána eltűnt évmilliókra akár és akkor hirtelen más formába előtűnik érted? hogy? hogy? tehát konzerválódott a sejtje és akkor utána közben a konzerválódás közben átalakult hogy? ez azt jelenti hogy valaki létrehoz, valakik létrehozták az előző állatot majd valaki létrehozták egy következő ami lehet hogy hasonlatos ahhoz az állathoz csak éppen nagyobb csak most mondtam egy példát tehát vannak ilyen tudományos értekezések azzal, ezt idézőjelbe teszem a tudományost, hogy ugye volt amikor a din dinok kihaltak, a dinoszauruszok kihaltak és akkor azt mondták hogy ugye azért haltak ki mert volt valami olyan kataklizma, aminek a hatására ugye csak a kis állatok maradtak meg és akkor az evolúció létrehozta hogy megnőttek <gül> jó ja, tehát és ezt így elmagyarázzák na most ő ha azt hiszi magáról hogy ő állat aki ezekben a darwinista elméletekben hisz nekem a semmi gond nincs azt is hogyha elhiszi hogy a állattól származik, azzal sincs semmi gondom oda is való, azok közé szóval lényeg az hogy volt egy múlt és létre lett hozva kétféle ember oké? Okay? és az embernél ha megnézed. Hát igen, igen, érdekes hasonlóságot mutat az ember, mondjuk a fejlett majomhoz. Mert ha megnézzük, szőrösek vagyunk, nem? Van, aki a, ha a fején nem, akkor máshol, van, aki a máshol nem, akkor a fején. Tehát valaki tehát mindenki valahol hordó mindenki vagy a fején vagy máshol és hát ez is egy érdekes dolog de minden élőlény tudott alkalmazkodni a környezetéhez kivétel az ember mert az ember csak úgy tud alkalmazkodni a környezetéhez, ha mitől mi -e? házat épít, fölöltözik, tehát ruhát csinál magának, stb. stb. stb. Érted? Addig, míg nem tudott termelni, akkor nagyfokú éhezésben volt az emberiség. Emiatt nem tudott igazából szaporodni. Tehát, ha megnézzük, az állatok alapvetően nem betegesek az ember az hajlamos a betegségre hát most azt mondanám hogy számold meg hogy az életedben mióta megszülettél hányszor voltál beteg? nem tudnád megszámolni olyan sokszor tehát ilyen olyan betegség oké? Okay. a nátha is betegség csak úgy mondanám még azt se tudnád megszámolni hogy hányszor volt tanáltás életet folyamán szóval ha megnézed hogy hogy nem vagyunk alkalmasak az itteni olyan szintű életre mint az állatok mert ha az állatoktól származnánk akkor mi nekünk is ugyanúgy kellene alkalmazkodni a környezetünkhöz nem úgy hogy fölveszünk ruhát meg nem úgy, hogy építünk házat hanem úgy ellennénk egy marlangba mondjuk, még mondjuk a medve érted? csak ahhoz, ugye megnézzük akkor nem ennyi szörnek kellene lenni az emberen hanem sokkal többnek tehát ebből a szempontból sem stimmel az emberi evolúció hogy hova lett a akkor az alkalmazkodó képességünk. Nem gondolkodtatok ezzel? Tehát mondom, gondold végig neked, melyik a jobb, neked személy szerint, hogyha te az államtól származol, tehát az állatoktól, valamilyen állattól származol, valamilyen szinten, vagy teremtettek. Náladnál fejlettebb lények. Teremtettek. És akkor fogták, ha ezt jobban megnézzük, mivel félig ilyen isteni működésünk van, amikor jó hangulatban vagyunk, félig meg állati működésünk, amikor a rossz hangulatban vagyunk, kivétel a pszichopaták. Tehát ez azt jelenti, hogy itt van, itt állati részünk is, valamicske. De van egy jó adag isteni részünk. Na most ugye ha megnézzük ezt az arányt, ezt tudod mennyi az isteni részünk? Egy átlagemberről beszélek, amiben ugye nem a pszichopatákról akkor az azt jelenti hogy az isteni részünk az olyan 95-96 százalék az állati részünk az olyan 4-5 százalék ez az átlagember Na most de mégis ha nem jó állapotban vagyunk, akkor képesek vagyunk arra, hogy az állati részünk működjön tehát ezért például amikor azt látod hogy mondjuk a szomszédod őrjönk akkor mit szoktál erre mondani? hogy nézd az állatját már oké? Okay. Szóval akkor éppen a szomszédodnál az a 4-5% dominál tehát ilyen mértékben tud meghatározó lenni az akár, akár ez a 4-5% is de hogyha 95-96%-unk isteni képesség akkor miért nem olyanok vagyunk? Hm? hát először is ott kezdődik hogy miért nem olyanok vagyunk hogy nem tudja az ember hogy olyan is lehetne mert a kutya sem tanítja nekik világos ez? hanem azt tanítják hogy darwinizmus, állattól származunk hogy csodálkozol hogy az állati részünk domináns mikor az ember azt se tudja hogy benne van egy isteni hajtóerő hm? isteni energiák isteni gének hm? hát mondok példát, hogy világos legyen, jó? egy gyerek feltétel nélkül szeretettel születik hogyha egy kiegyensúlyozott amjából bújik ki de állandóan hülyézik okay? főleg az első hét évében állandóan leértékelik tudod milyen ember lesz? egy olyan ember aki béna az életterületeken és nem tud helyesen cselekedni mondjuk egy másik ember ugyanilyen helyzet kibújik az édesanyjából, aki szintén kiegyensúlyozott volt és nem leértékelik hanem felértékelik őt és az ilyen ember az életében így boldogul oké? Okay? a másik meg sehogy nem boldogul tehát azt hogy a gyerekkorban vagy akár később, mit hitetnek el az emberrel, az meghatározó a hátra lévő életében és most nem egy alkalomról beszélek, hogy egy alkalomban vagy egy alkalomkor mit hitetnek el, hanem rendszeresen mit hitetnek el tehát ez azt jelenti, hogy gondolkoz. ha ez ilyen mértékben meghatározza a, az életünket, egy gyerek életét és egész életét mire ugye felnőttként tölti mert ugye várhatóan az életének a nagy részét az felnőttként fogja eltölteni ennyire meghatározza akkor vajon az mennyire határozza meg hogy azt tanították az embereknek hogy az állattól származik és egy szót nem tanították tanítottak arról hogy csak egy pici részed van az állatvilágból és a nagy részed az az isteni világból származik tehát ha valaki, egy ember el se tudja képzelni magáról hogy mire képes soha nem is lesz képes arra amit el se tud képzelni de hogy képzeljen el valaki valamit magáról ami számára nem létezik, nem létező fogalom hm? hogyan? tehát most az emberekkel elhitették azt kiskoruktól a szülők főleg itt a nyugati társadalomban, a nagy fejlett nyugati társadalomban hogy az a jó, hogyha minél többet tanulsz az iskolában, általános iskolában főleg, hogy minél jobb alkalmazott legyél majd. Érted? Hogy legyen majd egy, szó szerint így mondták, legyen egy jó állásod. Na most, olyan szépen meg lehet mutatni mi az, hogy állásod én most állásban vagyok valahogy kifejező a szó hogy aki állásban van az nincs haladásban oké? Okay? de most gondold végig az emberek nagy része itt a nyugati társadalomban leéli az életét állásban Azért, mert azt tanították neki gyerekkorban, hogy majd legyen egy jó állásod, ezért tanulj fiam <tosz> Tehát ennek következtében végig állásban marad Na most akkor ugye megkérdőjelezném azt, a, hogy megkérdezném először is, megkérdezném, hogy az, aki állásban van, mennyire szabad? Hm? Szerinted az ember arra lett teremtve, hogy a pszichopaták rabszolgája legyen? vagy lehet azt is mondani pszichopaták, de szociopatákat is mondhatok akiket elnyomtak gyerekkorban és ezért ő is elnyomja a környezetét tehát arra hivatott az emberiség ebből a 8 milliárdból kb azt mondja hogy ha levesszük a szociopatákat, meg a pszichopatákat, akkor marad 6848, illetve 8864 akarom mondani. 6,4 milliárd ember arra hivatott, hogy rabszolgája legyen a pszichopatáknak. Hm? Hát ha te azt gondolod, hogy arra hivatott, akkor legyél hát. Nekem aztán tök mindegy. Lehet, hogy bennem az átlagnál nagyobb volt a szabadságvágy világéletemben, ezt meg is tapasztaltam. És tudod miért? Mert engem nem nyomtak el az első hét évben. Be. Azért. És ezért még azt is hagyták, hogy szabad maradjak. Érted? Persze nevelést kaptam, neveltetésem volt, de nem nyomtak el és azt is megmerem kockáztatni, hogy ebben a hét évben több szeretetet kaptam, mint a legtöbb ember de az átlagnál biztos, hogy jóval többet és ezáltal kialakult, nem kialakult, nem lett elnyomva bennem a szabadságvágy érted? tehát ha egy ember nem szabad nem lesz boldog hát ilyen mesék vannak amikor a kutya meg a róka beszélget érted? mesében és és ugye a róka azt mondja hogy ő nem áldozná föl a szabadságát azért hogy kaját lökjenek elé és ha megnézzük akkor az emberek fizetése oda odalökött valami, érted? örülj neki hogy kapsz fizetést vagy rosszul látom? hát gondold végig egy róka bejárhatja mit tudom hány kilométeres körzetét a kutya mennyit járhat be? hát a saját területét az lehet, hogy csak egy lakás és ha kiviszik akkor is pórázol mintha az emberek is ezt csinálnak tehát amíg kimozdulnak az otthonról akkor is ott van rajtuk a póráz érted? tehát nem gondolod azt, hogy az ember az nem rabszolgának vagy szolgának született? persze az 1900-as évek elejéig valaki beszületett egy egy családba amely mondjuk szolga volt esélyese volt az ott beszületett gyereknek hogy, hogy ne szolga legyen de az már a múlt a második világháborútól de már mondhatjuk azt hogy az első világháborút követően ez megváltozott ha valaki mit tudom én alkalmazotti létbe született mert mind a két szülője alkalmazott volt meg még lehet hogy a nagyszülő is választhatna szabadságot. de tudod mit csinálnak? a pszichopaták? azt csinálják hogy az emberek ne válasszanak, elérik náluk, hogy azzal, amiben benne vannak, abban meleg, megelégedjenek? Hiszen a többiek is úgy élnek. Érted? Megnézi a szomszédját, környezetét, hát a többiek is alkalmazottak. Miért akarnek én szabad lenni? Tehát erre csak egy dolgot mondanék, vagy erre csak egy dolgot mondanék. A gazdagok, akik jelenleg gazdaguk a Földön, azoknak egy nagyon jelentős százaléka, tehát a túlnyomó többsége a saját életében lett gazdag. És nem örökölte, és nem nyerte a Világos ez? tehát a gazdagok egy kis százaléka az amelyik örökölte vagy nyerte a vagyon hát a nyeremény az nem annyira jó, miért? hát mert tudom, 90 akárhány százaléka pár év múlva ugyanolyan szegény tehát az emberek többsége az választott de ha megnézed, a jó módúak a gazdagok, tehát nem alkalmazúti létben gazdagok hanem azok akiknek saját cégük, saját vállalkozásuk van oké? Okay? tehát mit tudom én, mit beszélnek befektetőkről ilyen váre buffet meg Soros György, mindnek van cége és ő nem magánszemélyként fektet be, hanem a cégeink keresztül csak hogy tisztában legyetek ezzel érted? tehát ez azt az jelenti, hogy hogy a magánszemélyek azok nem gazdagok ha megnézed Bill Gates is hogy lett gazdag? hát a Microsofttal, mint céggel világos ez? oké? Okay? és mind, minden gazdag ember az cégtulajdonos minden jómódú ember az cégtulajdonos a világban érted? nem magánszemély és ez mit jelent? hát az azt jelenti hogy a cégtulajdonosoknak használniuk kellene az eszüket de hát a legtöbb embernek azt tanították hogy már lesz egy jó állásod és lesz jó fizetésed tehát minél jobb szakmád legyen, minél keresettebb szakmád legyen és akkor annál jobb fizetésed lesz vagy nem ezt tanították. hát most gondold végig a világ vagyonának a felosztása az úgy működik hogy nem végtelen mennyiségű vagyon van meg pénz van hanem véges és akkor itt egy számít hogy milyen arányban kinél van a vagyon vagy kiknél van a vagyon az azt jelenti hogy minél kevesebb embernél minél több vagyon van a többség annál szegényebb logikus ez? ez így van, ez így van tehát ők azért mondtam ezt példaként hogy megértsétek, ők úgy tudnak gazdagabbak lenni hogyha te szegényebb vagy, világos ez? tehát elértek egy gazdagsági szintet további gazdagodást úgy érhetnek el hogyha a lakosság szegényedik, világos ez? ez mindig így volt, mindig is így lesz tehát ha megnézed a világ leggazdagabb családai, nem emberei, családjai mert azok családok amikor itt egyénekről beszélnek hogy ki a világ leggazdagabb embere az Nudli ahhoz képest amilyen gazdagok a családok olyan gazdagok hogy mit tudom itt van Magyarország adóssága és a mellény zsebbből kifizetné érted? Magyarország adósságát nem a vagyonából fizetné ki, a mellény A jó nagy mellény van szóval ma a világ leggazdagabb családjai olyan gazdagok hogy a királyok soha nem voltak olyan gazdagok de az egész bolygón soha nem volt annyi nélkülöző mint most soha oké? Okay? Na most ugye ezeket miért mondom? Mert szeretném, hogyha elgondolkodnál ezeken a dolgokon, mert ha jobban megnézed a jelenlegi világunkat, ugye azt kérdeztem, hogy mennyire vagy elégedett. Az életszínvonalad az nem javulni fog, hanem romlani tehát még egyszer mondom ahhoz, hogy ők gazdagabbak legyenek, neked még szegényebbnek kell lenni érted? ha te az átlag közé tartozol természetesen márpedig ugye a legtöbb ember az átlagember. pár év és egész nyugat-európában el fog tűnni a középréteg lesznek az igen gazdagok meg az igen szegények és ez elindult a középréteg réteg kiszipolyozása, eltüntetése a középrétegnek nek az igen nagy százaléka az jól kereső alkalmazott oké? Okay? nyilván azt nem lehet csinálni, én erről már beszélek, hogy 15 éve hogy azt mondani hogy holnaptól megvonjuk mondjuk a nyugdíjakat vagy megvonjuk mondjuk a szociális ellátást vagy megvonjuk a, a teljes szociális ellátást, gondoltam vagy megvonjuk mondjuk a, a fizetéseket mert ugye miért hogy tudnák megvonni úgy hogy akkor azt mondanák hogy nagyobb adót kell fizetni a cégeknek az állam felé, és ugye ezáltal kevesebbet tudnak kifizetni a dolgozóknak de ugye ebből lázadás lenne ezáltal, hogy a lázadást elkerüljék mondom, erről már hogy 15 éve kezdtem el beszélni először azt csinálják, hogy el kell értékteleníteni a pénzt tehát ha megnézed hogy mennyit értéktelenedtek el a pénz, pénzek hát ebben a magyar forint az vezető szerepet játszik oké? Okay? tehát én néztem ezzel kapcsolatban konkrét statisztikákat a különböző valutákra nézve hogy mennyit csökkent az értéke mondjuk az elmúlt mióta? mondjuk a 40-es évek óta, a hány éve? 60, 80 éve tehát mondom a forint az vezető szerepet játszik a értékcsökkenésben de ha megnézzük mondjuk a dollárt, hogy mennyit ért mondjuk 100 dollár mondjuk a 40-es években, meg most mennyit ért 100 dollár a 40-es években hát akkor valami, nem is tudom sokszoros különbség van, tehát sokszoros különbség tehát úgy csinálják azt hogy szegégyedjenek az emberek hogy a pénzt elértéktenítik és ugye a pénz értékét nem egymáshoz viszonyítva kell nézni hanem az alapvető termékekhez képest. És ha megnézzük az alapvető termékeket, mondjuk a forint esetében, akkor ugye én még úgy születtem, hogy a legolcsóbb kenyérnek a kilója az három forint volt. Ugye az a félbarna meg a barna kenyér volt. Három forint a fehér kenyér volt 3,60 most ahhoz képest azért nézd meg mennyibe kerül a kenyér most egy kiló hm? tudja valaki? Oh, és az hányszoros? az azt jelenti, hogy a forint értéke háromszáz. 300 ö, ö, hogy is mondjak háromszázad? nem, nem háromszázad, háromszázad hát egy, az azt jelenti hogy ugye háromszázszor kevesebbet ér <gül> Jó, hogy több legyen mert valahogy a nyelvünkben nem lehet ezt jobban kifejezni tehát háromszázszor kevesebbet ér, érted? és nem 80 év alatt, hanem olyan 40 valány év alatt, tehát fele idő alatt. Érted? Tehát nyilván ezt úgy csinálják, hogy akkor van egy jövedelememelkedés is, de ha az infláció egy kicsit elszalad, akkor sose emelkedik olyan mértékben a jövedelem, mint amilyen mértékben az infláció. Tehát az nagyon-nagyon ritkán volt az első 80 évben a világban, hogy a jövedelmek nagyobb mértékben emelkedtek, mint az árak. Tehát az árak. Tehát nem átlag árakról beszélek, hanem árakról. Okay. Mert ugye voltak olyan országok, ahol a, az átlagárak az kisebb mértékben növekedett, de elsősorban a műszaki termékek miatt. De a műszaki terméket nem veszel naponta, vagy hetente. De élelmiszert, az van, amit naponta, van, amit heve, két naponta, van, amit hetente veszel. Vagy max, két hetente, ha többet veszel és ez azt jelenti, hogy, hogy ebből kell kiindulni, ez az alap hogy az élelmiszer árakhoz képest hogyan áll az adott valuta és ennek a kiinduló pontja például Magyarországon én úgy gondolom, hogy a kenyér mint alapvető élelmiszer nem a hús az alapvető élelmiszer nem. Nem a sajt, nem a tej, az alapvető élelmiszer, hanem a kenyér. Oké? Okay? Legalábbis itt nekünk, magyaroknak. És ez a kiinduló pont, hogy vajon van-e elszegényítés. Vagy hogy ugyanahhoz az életszínvonalat megéld, hát többet kell, kell dolgoznod. mert ugye ez van de az még nem azt jelenti hogy jobban élsz csak megpróbálod szinten tartani magadat tehát ha egy emberben van egy kis kurázsi akkor azt mondja hogy gondolkodni kellene és azt mondja hogy üzletileg szét kellene nézni hogy mivel lenne érdemes foglalkozni és ha az ember külülnéz ebben a témában akkor rá kell jönni, hogy olyannal kell foglalkozni amit kevesen csinálnak oké? Okay? és nagy az igényre hála Istennek én ezt mondom 13 éve, hogy hála Istennek el fog jönni az az időszak eljött az az időszak ami a következő hogy az emberek olyan helyzetbe kerülnek hogy egy kiút van és az a személyiségük fejlődése nincs más kiút és ha megkérdezed az értelmesebb embereket úgy értelmesebbek hogy az ismerőseid között és azt mondod hogy személyiségfejlesztés akkor az értelmesebbjei, értelmesebbjei azt fogják mondani, hogy hát arra igazán mindenkinek szüksége lenne. És mi azzal foglalkozunk, hogy fejlesztjük az emberek személyiségét. Oké? Okay? Hogy maga az egyén jobban tudjon boldogulni a saját életében hogy az állati énnyét a rossz hangulat ne hozza elő miért? mert nem lesz rossz hangulatba. és ha az emberek nem lesznek rossz hangulatba, akkor képesek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni érted? Azért, hogy létrejöjjön egy új korszak a Földön, aminek létre kell jönnie azok szerint, akik közre abban, hogy most ez az jelen emberiség létezik és van. Oké? És ha ezen a bolygón nem lesz 2035-ig aranykor, akkor lesz egy nyolcadik emberiség csak nem ezen a bolygón oké? Okay. hanem van egy másik bolygó innen jó messze nem a naprendszerünkben hanem sok naprendszeren túl ugye azt tudjátok hogy a világegyetem az forog egy pont körül egy pont körül forog az egész világegyetem ugyanúgy, mint a nap körül keringenek a bolygók az összes az egész világegyetem egy pont körül kering és attól a ponttól jó messze kín a szélén van létrehozva egy bolygó a nyolcadik emberiségnek oké? Okay? és akkor oda lehet újra inkarnálódni ha itt nem lesz arany de mi azért vagyunk hogy ezen a bolygón legyen aranykor, ugyanis üzenem azoknak akik nem szeretnék hogy ezen a bolygón aranykor legyen no, én meg adok egy üzenetet nekik hogy te, ti sem fogjátok túlélni jó mert hiába építetek magatoknak bunkereket ha a bolygót fogják és szétrobbantják ugyanúgy mint a mardu bolygót a Mars és a Jupiter között oké? Okay. Milyen egyszerű, mert ez a bolygó csak akkor maradhat itt a naprendszerben hogyha az emberiség amely él rajta kellően magas rezgésű pont oké? Okay. és ha nem teszünk azért hogy ez a az emberiség meghatározóként kellő magas rezgésű legyen és ez meghatározza a bolygó rezgését akkor ez a bolygó magától soha nem lesz magas rezgésű világos ez? jó? úgyhogy ha itt bárki arra bazírozik számít, arra számít hogy majd ő túlél ha nem lesz aranykor mert ő neki van bunkere meg akármilyen óriási tévedésben van ugyanis a Föld eredendő tervezete az hét emberiségre lett tervezve és nem nyolcadikra, világos ez? úgyhogy ennyi köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a lebilincselő első részt arról, hogy milyen fergeteges dolgokkal készülnek az emberiség ellen itt a Földön ugye és a megoldások itt nálunk megtanulhatóak, hogy hogy kéne ezt áthidalni, kiküszöbölni és jobbá tenni az életünket. Persze, ha te is akarod a képen nézni az előadást és tennél is érte, hát akkor itt a helyet köztünk. Én teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy az életem egyik legjobb döntése volt, hogy ide eljöttünk tanulni és azóta is, hogy tanulunk mert igenis ezáltal lett sokkal jobb az életünk azt hittem, hogy nagyon sok mindent tudok már az életről kiderült, hogy lehet, hogy tudtam, de nem jó használtam azokat az ismereteket és itt igenis helyre kerültek a dolgok és helyrekerült az, hogy mit, mikor és hol kell használni igazi bolyá? ez így van ahogy itt hallgattam a képzést, és közben beszélt arról a mesterünk, hogy valóban járunk iskolába, ki meddig? És valóban igaz, hogy nem kapjuk meg azt a tudást, azt a tanítást. Amikor kikerülünk a nagy életben, akkor hogyan is kezdjük el kezelni a életünket, hogyan is boldoguljunk az életben, a világban. És ha én nem jöttem volna ide tanulni, akkor... Nem kaptam volna meg azt a minőség és szabad életet, és egyre boldogabb életet, ami által már most mi élünk, amiben élünk. Mert, mint ahogy az első előző részben is, amikor a kezdésben elmondtam, hogy itt valóban egy olyan tudást kapunk, amit be tudunk építeni az életünkbe. És ez a legfontosabb, mert, mert ha nincs meg a, a tudás, hogy hogy kezeljük az életünkben, akár önmagunkat, ö, ami körülöttünk van, a család, a gyermekem, a munkám, ide tartozik a pénz, a, a környezetem. Ha ezeket nem tudom kezelni, soha nem leszel boldog és szabad ember. És ö, én nekem nagyon tetszett az is, amikor ö, most már fél éve, hogy én itt tanulom, hogy előtte nagyon sokféle képzésen voltunk, egyik az, hogy nem kevés pénzt fizettünk érte, a másik pedig az, hogy az országnak hol egyik részében, hol másik részében, tehát utaznunk kellett, az is költséggel járt, és itt kezdjétek el a képzéseket, otthon tudott hallgatni, online élőben. Nekem az is nagyon tetszett, hogy ez rendszerességgel minden szerdán 18 órától, minden vasárnap 16.30-tól vannak a képzések, és ezek mindig tehát nincs megszakítás, nincs nyári szünet, és megvan a rendszeresség. Ami, ami nagyon fontos ahhoz, hogy egy folytonos fejlődés alatt legyünk. És nekem ez is nagyon szimpatikus volt. Itt nálunk úgy van, hogy van a díjmentes, amit most hallottunk. A díjmentesek után általában mindig van a 30 perc szünet, és igazából a második részben vannak a tanítások ami az első részűs nagyon tartalmas szokott lenni, és sok minden információt átad a mester, akkor képzeljétek el a második részben mi van. Tehát ott van az, azok a módszerek, amivel tényleg valóban elérsz egy, egy minőségi szabad életet. És én azt mondom mindenkinek, aki régóta hallgat, és még nem tanul itt, akkor gyere el! A... Képzéseknek a díja egy olyan csekély összeg, amit már azt mondom, hogy szerintem e, megfizethető. Ez úgy van, hogy első hónapban 19.700, a második hónaptól pedig 12.500 forint a tandíj. Tehát ez teljes mértében megfizethető. E, gyere és próbáld meg, nézd meg, hogy e, milyen a mesterünk, Szerlecsik Miklós, a közösséget. És akkor e, döntsd el, hogy szerint itt a helyed vagy sem. Mi egy politikai és vallásmentes szervezet vagyunk, tehát ide bárkit szívesen várunk és látunk a lelki fejlődésben. Hogy érti Ivoja a politikai és vallásmentességet? Én tudom, hogy itt vannak olyanok, akik kereszténynek vallják magukat, vannak buddhisták, vannak természetgyógyászok, vannak orvosok, itt mindenféle ember tanul. Anélkül, hogy sérülne az ő vallása vagy identitása, úgy tud itt tanulni és beérezteni az életében ezeket a tanításokat. Tehát nem kell félni attól, hogyha te azt gondolod magadról, hogy nem idevaló, vagy ki kell próbálni. Én tudom nagyon jól visszaemlékezve, 9 kilenc évvel ezelőttre, hogy talán négy hónapnak el kellett telni ahhoz, hogy egyáltalán rájöjjek, hogy hova kerültem. Addig csak így hallgattam az előadásokat, és igazából besejött mert ugye meg kell szokni az ilyen... Hétköznapinak tűnő, de igen magas röptő előadásokat, hogy úgy fogad be, ahogy valójában hangzanak azok. Nem is elég egyszer meghallgatni egyébként. Még az se, amit te úgy hallgatsz, hogy hát ebben nem sok információ volt. De hogy nem, az tele van információval, csak hogy valahogy ide nem ment be. Ide, itt. Vagy kívül van a szűrő, vagy belül van a szűrő. Ezt úgy kell hallgatni, hogy úgy hallgatom, hogy hű, ha holnap mit tudok bele használni. És akkor lesz bőle igazi tanítás. És hát mesélt itt Iboly a második részről, mégis hogy tudsz felcsatlakozni, hát igen, egyszer ugye a Facebookon már rengetegen foglalkozunk szervezéssel. Keres egy számodra szimpatikus szemét, aki a mentorod lehet, ővele felveszed a kapcsolatot és mindenben segíteni fog neked, hogy mehetsz tovább. És onnantól nem is vagy egyedül, mert onnantól ő tud neked tanácsot adni, hogyha valamiben kell. Másrészt ugye, hogyha meg nem értés van a tanításokban, azt is el tudjuk mondani, hogy hogy érti a Szedlacsik Miklós, amit te nem értesz és hát most aki nem tanuló, az miről marad le a második részben, ugye most gyereknevelésről van szó sokan erre azt mondták őket nem érdekli, hallottam is hogy hát gyereknevelés nem lesz gyereke vagy már felnőttek igen ám de itt ez a gyereknevelés kulcs úgy van előadva hogy nálad mit rontottak el, majdnem más szóval mondtam tehát hogy nálad gyerekkorban mitrontottak el, ez nagyon tanulságos, mert hányan szeretnék ezt felkutatni az életükbe számtalan módszerel én is utaztam vissza itt, ö, utaztattak meg megtanultam hogy kell csinálni itt sokkal egyszerűbben meg lehet tanulni meg lehet csinálni miért kell egyszerűbben mert ezt tömeges szinten kell csinálni és nem lehet úgy hogy egy ember egyel foglalkozik vagy húszzal itt sok száz meg sok ezer meg sok millió embernek kéne rájönni arra hogy az amit belénk neveltek az a jövőben nem jó semmire nem fogod tudni használni alkalmatlan lesz arra a következő világra ami következni fog a más tudás kell. És ezek kéne rájönni, hogy mit kell kiszedni magunkból, és erre alkalmas a kócs száz százalékban. Még nekem az jutott eszembe egyébként, hogy uh, itt nálunk van 26 nagy témakör, tehát bármikor be tudsz csatlakozni, mert ez körforgásban megy. Tehát semmiről nem maradsz le, és uh, bármikor csatlakozhatsz. Vagy ha... Úgy érzed, hogy téged érdekel, akár a gyereknevelés előtt, mi nekünk most a szeretetteremtő kócs volt, vagy van etika, vagy ha téged érdekel, akkor ezt ugyanúgy megvásárolhatod, tehát a tananyagot, és meg tudod hallgatni. Tehát itt nagyon rugalmasan kezelünk mindent. Hát azt hiszem, hogy elmondtunk nagyjából mindent ide az első részbe. Most 30 szünet fog következni, tehát 19... 50-kor fogunk majd kezdeni újatnak mondom hogy most ki kell menni a főmenübe és akkor vagy belemész a képzéseink menüpontba és a második rész a jelen havi élő szeretetteremtőre kattintasz vagy a kék kockában lévő ugye úgy van a kocka kék él, élő kócsképzésre és az felvisz téged a következő adásra majd ami most 30 perc szünet múlva fog ugye következni mindenkinek jó döntést kívánok ne sokáig húzzátok, gyertek, várunk benneteket szeretettel. Szeretünk benneteket, sziasztok!